Formulardesign, del 1. Login. I dette og de følgende afsnit omkring, hvordan man opbygger formularer, tager jeg udgangspunkt i, hvordan det er sat op i Holstebro Kommune. Som med andre ord kan der være små variationer, alt efter hvilken version af Drupal man har installeret og i øvrigt hvilket IT setup man har. Men øh, lad os komme i gang. Jeg forudsætter, at administratoren har fremsendt en URL, som man kan tilgå fra sin browser, samt et brugernavn og et password. Når man kommer ind på siden, vil det se nogenlunde sådan her ud, hvis man ser bort fra top og bund, hvor vi har vores eget logo og adresse med mere. Vi har seks punkter i listen. Den første det er login. Det er her, man logger ind for at kunne arbejde med sine formularer. Det ser sådan her ud. Man har sit brugernavn, man tester ind første gang, hvis ikke man har det. Og så en adgangskode, og så ellers bare tryk på login. Det er også her, man kan bestille ny adgangskode, hvis man har glemt den. Og så taster man så sin, sit brugernavn eller sin e-mailadresse ind. Det næste, der kommer, det er logout. Det kan bruges, hvis det er, at man er delt om en computer, og så ikke vil have, at andre skal komme ind og rode. Eller hvis det er, at man er interesseret i at se den formular, man lige har lavet, hvordan den ser ud for brugerne, hvor man ikke er logget ind med specielle rettigheder. Derudover så kommer der fire listevisninger af indhold fra de her formularer, man har lavet. Der er en, der viser alt indhold, og det ser sådan her ud. Og man kan så oppe i venstre hjørne, der kan man så sige sortere på de her, der nu ligger, og lave en kortere liste ud af det. Det næste, der kommer, det er en sorteret liste, hvor det er i grupper med ekstern intern, Test, ekstern, og hvad man nu ellers har navngivet de her grupper med fra start af. Så er der en liste over alle interne formularer, og så er der en liste over alt ekstern indhold. Det er det, der er på forsiden. Tak for det, I kiggede med.